يوم تخرج والله انه يوم عيد غنيت لجله من مواوي الاشعار مبروك لك مبروك يا العقد الفريد يوم تخرج والشهادة والله